Mit navn er Christian Hansen. Jeg er oprindeligt fra Danmark, men jeg har boet i udlandet i over 20 år nu. Jeg har faktisk aldrig haft et rigtigt, rigtigt job i Danmark. Jeg er i øjeblikket på UC Davis som Associate Professor i det, der hedder afdelingen for insekter og nematoder. Og som hovedfagområde arbejder jeg med Bæredygtig brug af, af, af nyttedyr og bekæmpelse af skadedyr. Så sådan generelt betegnet arbejder jeg med planteværn i, i, i landbrug. Så sådan en anvendt, anvendt insektforskning af det, jeg arbejder på. Og inden for det område er det, som vi arbejder mest på, har at gøre med brug af droner, øh, både til at bestemme hvor skadedyrene øh, forekommer, men også droner til at leverer løsninger til de hotspots, de små områder i markerne, hvor vi så ser, at der er, der er problemer. Så det er simpelthen sådan en, en del af det her Precision Agriculture, at, at det er den bevægelse jeg er del af. Så, så det der er spændende ved, ved insekter som nyttedyr, øh, er at vi, vi alle sammen godt klar over, og, og det er velkendt for os, hvordan insekter er utrolig vigtige i bestøvningen af vores afgrøder, med, med æbler og en, og en lang række afgrøder, det, det, det kender vi. Så, så den, den har vi forstået, og vi er også, der er flere og flere landbrugssystemer, hvor vi også bruger nyttedyr til at bekæmpe skadedyr, så de kommer ind som, som prædatorer eller parasitoider af, af de skadedyr, der foregår, forekommer i vores, vores landbrugssystemer. Det, som vi er rigtig interesserede i, det er at prøve at udvikle sådan et, et tredje ben på den her øh, lille øh, skammel, hvor vi øh, forestiller os, at insekterne kan bruges til at omdanne på en bæredygtig måde nogle af de øhm, affaldsprodukter, de organiske affaldsprodukter, vi har fra, fra forskellige landbrugsproduktioner. Så hvor vi i dag anser for eksempel skaller eller blade eller presset frugt, så det pulp, der er tilbage, øh, som en udgift og noget, der kan skabe miljømæssige problemer, så er vi meget interesserede i at kigge på det som en mulighed for at tjene penge. En mulighed for unge øh, entreprenører og ikke bare landmænd, men også øh, øh, ingeniører og andre at lave sådan nogle smarte systemer, som kan tilpasse sig, som kan, kan puttes på bagsiden af en fødevareproducent og som ligesom kan bruges til at producere biomasse i form af insekter, øh, som så kan bruges til, til husdyrfoder eller måske bruges som et supplement i, i, i, i, i, i, i mad til mennesker. Men, men også kan, fordi insekter jo, det, det er meget vigtigt at huske i den her sammenhæng, at, at insekter der er, der er millioner af specialiserede insekter, som, som lever under forskellige forhold og har specialiseret sig til at leve på forskellige substrater. Så det vi er utrolig interesseret i, det er at prøve at, at, at, at ligesom gå på jagt efter de arter, som, som har nogle naturlige specialiseringer, som vi så kan bruge, fordi Selvom vi arbejder med forarbejdede materialer fra en landbrugsproduktion, de har nogle, nogle, sådan nogle næringsmæssige sammensætninger og en struktur og måske en temperatur og pH og alt sådan noget, som måske minder om det naturlige substrat eller den naturlige plante eller det naturlige miljø, som et, et, et, et, andet, et bestemt insekt lever på. Så hvis vi kan finde dem, så kan vi bruge dem på en, på en måde til at, at, at tjene penge og til at løse et problem at Det vi virkelig håber på, det er at, at være, og jeg har en phd studerende som arbejder på det her i øjeblikket, det er, at vi, vi, vi forestiller os, at man, man udvikler sådan nogle små systemer, sådan nogle små lukkede systemer. Så, så det vil sige, at de kunne potentielt også bruges i, i, i Danmark. Og jeg ved, at i, at i Holland er der jo en masse, især i Holland, men sikkert også her i Danmark, er der en masse interesse i at bruge insekter. Ikke? Men det er, jo, de er virkelig ikke kun insekter, det er også svamper, bakterier og... Alle mulige mikroorganismer, som kan, som kan bruges til at konvertere forskellige affaldsprodukter. Men det, der er vigtigt med insekter, det er, at man kan bage, sammenlignet med for eksempel bakterier, eller, eller, eller, men det samme med svampe i virkeligheden, er, at man kan høste dem og så bruge dem og tjene penge på dem.